Og hvis som liksom gjør et seneskift her, så er jo spørsmålet hvor mange har hørt om faktisk ennå NO her. Rekk opp hånda. Det er så bra. Fordi, og så håper jeg noen har lest oss også, ikke bare hørt om de negative tingene. Um, skal vi se. No signal. Det er alltid et skummelt gjøre med dette med teknikk. Og så det klakk her. Så sier vi klikk deg også. Nei, det blir mørkt. är någon som de brukar den I vart fall det var väldigt mycket i starten. När vi faktiskt fått det nog bli till om vad faktiskt då skulle være. Det sier att den siden, ser nog tänkte bara starte for det nu har rack alla på vi i mars för to år sedan på denne tida hadde mars i april så hadde vi en sånn pressekonferanse om at vi kom til å opphette et faktasjekk i redaksjonen i Norge. Ikke sant? Da var det mange som lurte på hva i all verden er det. Og den beste versjonen av det tenkte jeg bare starte med nå. Nylig avslørte NRK, VG og Dagbladet at de går inn i et historisk samarbeid for å forhindre spredning av falske nyheter. Sammen skal de lage faktisk.no- et sted vi kan gå in og finne ut om en nyhet er falsk eller ekte. Faktisk, så kan du ikke skrive 150 sivile som er drøpt. Hvorfor ikke det? Vi vet ikke om de er sivile. Det kan være militær, kan være skrive 150 mennesker. Okay. Ellers blir det falskt, faktisk. faktisk. så er det bare jeg som jobber på faktisk.no. Og i dag er jeg på NRK og sjekker at alt faktisk, hvordan det skal her. God morgen for deg. Ja, ah, faktisk er god morgen ikke riktig beskrivelse. Hadde du gjort det klokka ni, så hadde det vært en god morgen. Men det lagt tolv, så det er vel en formiddag som er eh, rett beskrivelse av tiden. Strengtatt er vel med, eh, ettermiddag som er en riktig beskrivelse av tiden. Strengtatt.no har som formål å overvåke faktisk .no- slik at de ikke begår noen eh, grove feil som strengtatt kan eh, slå feil ut. Strengt tatt er det lunch. nå. Faktisk, så stemmer jeg. Faktisk så må jeg få herretoil. Strengt tatt er det handicap-toilet. Faktisk så er det viktig at men også sitter når du kisser. Strengt tatt skal man egentlig sitte på huk oppå doringen. Se der, ja. Fruktlunch. Strengt tatt er vel bananer et bær, og ikke en frukt. Ja, faktisk så burde du skrelle den andre veien, akkurat sånn som apene gjør det. Strengtatt så vi vel alle aper. Teknisk sett er vi alle bare atomer. Vel! Misforstå meg rett, men vet vi det hele tatt om vi eksisterer. Geir Thonsen Hagen fra teknisk sett.no og Thomas Kvikstad fra velmisforstå meg rett.no er leidig av forvaltningsenheten og skal passe på at Oddvar i faktisk.no og Roar i strengtatt.no får gjennomført sine viktige arbeidsoppgaver. Man har, har sveid, for eksempel. Matematikk og sløyd. Faktisk, så er det ingen av som har behov for det. Og mens falske nyheter spres som ille tørt gress på det store internettet, begynner denne sketsjen å bli ferdig for lengst. Eigentleg er vel dette mer en gag enn en sketch. skriven av en humorredaksjon som tykker de er veldig smarte og veldig flinke akkurat nu. I realiteten er det dette bare samme vits om og om igjen. Eigentleg har eg rätt. Men då er vi enige om å være uenige. Sorry meg, men jeg har jobbet som klippe på den sketsjen her, og den er ferdig for lengst. Ah, Hold kjeften, du din klippe-jævel. Du har ikke myndighet til å klippe... <laughs> nå vet vi jo litt mer om vad faktisk at det nå er blitt. Men vi er i utgangspunktet eh, en helt uavhengig og selvstendig redaksjon, eh, som ble opprettet og, av... VG Dagblad, NRK TV 2 i utgangspunktet, og så har etter hvert Polaris Media og Amedia blitt med. Så dette er jo egentlig et historisk samarbeid mellom rivaler som til vanlig konkurrer knallhart om noe man opplever som en viktig del av samfunnsoppdraget for mediene. Og dette med kilderietikk og kritisk medieforståelse er veldig, veldig sentralt. Og bakgrunnen for dette, da vi begynte å arbeide med dette, Eh, rundt jul eh, 2016 og, og våren 2017 var jo bakdreppet rundt brexit for exempel, og den polariserte ordskiftet i Storbritannia og, og hvor rett og slett oppdiktet til påstandet fikk en så central plass i et, et utrolig viktig valg um, og ikke minst selvfølgelig eh, USA og prinsentvalgkampen der hvor dette «fake news» ble eh, utrolig sentralt, hvor det viste seg at veldig mye av de sakerna som, som virkelig ble avgjørende, kom ifra i eh, regel et løgnfabrikk i utlandet, men som virkelig påvirket folks liv og valg. Og, og, eh, og det, det var en tanke når vi startet at dette, dette må vi gjøre noe med, før det blir et problem, I, i, også i Norge. Eh, og en erkjennelse av at dette er undersøkningsjournalistikk, det er tung undersøkende journalistikk. Dette er en sjanger som er ressurskrevende, eh, som da man ikke nødvendigvis kan tjene penger på. Eh, faktisk ikke. Det er en kjempeutgift. Eh, og derfor så må man kanske gå sammen og se om man kan bare finansiere og gjøre det på grunn av samfunnsoppdager. Og, og der er det også viktig, eh, og jeg skal ikke gå så veldig mye inn på dette, men sjangeren her er veldig, eh, er veldig opptatt av at vi faktasjekker jo ikke meninger. Dette er en meningspoliti. Det vi konsentrerer oss om er aktuelle fakta-påstander, som på en eller annen måte er viktige, enten fordi det det går viralt, alle deler på internet altså det sentrale i ulvedebatten, hva er det? Er det noe der som er verdt å faktasjekke? Ikke det vi jakter feil, men de folk lurer på om det er sant. Det er spørsmålet vi alltid lurer på. Er det sant? Det er utgangspunktet. Og da går vi etter de kriteriene, det som alle snakker om, det er derfor noen faktasjekkes ofte enn andre, det er jo fordi de er mer aktuelle, er mer tonangivende, er mer virale på en måte. Så er det de ting som trender, og vi, vi er veldig opptatt av norske forhold selvfølgelig, altså ting som omhandler våre liv her hjemme, og det er alltid fra politikk til helse til til fake news, altså en sånn påstand vi skiller ikke på avsendning om det kommer fra en løgnfabrikk i Makedonia eller om det kommer fra Stortingets talestol, så er det alltid påstanden som er det sentrale. Så det var litt om, om hva vi driver på med, og da tenker jeg bare for å si litt om dette med kritisk medieforståelse og, og dette med kildeknikk som er veldig sentralt her. For det er det jeg synes er spennende. Og da skal jeg vise en, også en liten snutt, for dette var utgangspunktet for noe som overrasket oss. For det vi som sitter i dette rommet, tror jeg. Altså, de aller fleste av oss føler at vi er sånn normalt oppegående, og at vi har en, en grej medieforståelse. Men vi fikk litt sjokk over hvor lite vi, selv vi som reendyrker dette visste. Da en sak, når vi begynte å få henvendelse fra Polen og Sverige i fjor, om denne galskapen i Norge, for nå skulle man begynne å få bot hvis man gikk med andre flagg på 17. mai. Jeg viser denne. Dette var mai i fjor. Og dette fikk oss å lure, hvor kommer denne saken ifra? Hvorfor ringer svenska aviser og lurer på dette her? Uh, hva er dette for noe? Og, og den kom da ifra et, et, et helt ukjent for oss nettsted som heter Dagmagasinet.com. Er det noen av dere som har hört om Dagmagasinet.com? Nå har det ikke så mange hender Det Og det hadde vi hørt om heller, så vi tok ut da listene, så altså topplistene, har mest delte, altså de mediene i Norge som har høyest delingsrater, som altså har mest engasjement på sine saker for hele mai. For vi vil se, er det noe vi har gått klipp av? For denne saken var overalt. Men vi har ikke fått denne godt under radaren. Og da fikk vi ut denne lista her. Og så ser jeg se at den er litt liten for deg. Vi skal se om ikke jeg kan trylle litt. Men se, se her, her lå da på topp. Dagmagasinet.com. Skal vi se. Trylle, trylle jeg har hørt om. I snitt 4255 delinger på hver eneste sak de legger ut. Legg merke til at VG, Norges største online, 445, også 10 ganger større delingsrater enn Norges største nettmedium. Og, og bare det at VG ligger på sjetteplass. Hva skjer? Og hvorfor har ingen hørt om Dagmagasin.com eller René Klevelandblog.com? Har du hørt om det? Nei. Men dette er, viste seg å være en del av ett et kjempestort løgnfabriksyndikat, altså eh, som en alene pumper ut oppdiktet og historier, og sprer ut på Facebook, på Twitter, på alt. alt for å få deg til bokstavlig talt klikka. Og det har fått disse sakene. Her er verdens giftigste bleksprut observert på badescenen i Norge. Det har jeg hørt om, den. den var i fjor sommer. Folk var livredde, og ikke minst de husker at disse farlige portugisiske krigsskipene, disse manetene, så var observert langs norske kysten. De har sett bilder av denne litt sånn oransje vepsen, som er den avfølge av vepsen i norske skoger som har kommet. Allt dette er falske saker. Greta 92, som skal kaste ut av pleiehjemmet fordi det skal bli asylmottak. Det går rett inn i migrasjonsdebatten, men det er ikke politisk. Det får for å få in til å klikke inn, bli utsatt for Google Ads, så alle pengene går til en konto. 4567 som de nettsider aftens tidene er fortsatt der. De deler det varje ens i dag. Eh, natur, norsk naturinformatik.com, eh ukensnytt.com og så videre og så videre. Her er det bare løynsaker på løynsaker. Roal som fick en pantelapp i anav var en av de mest delte sakene i at du nå kan få spin off is på Winnmonopoly. Eh alt dette får det feeden varje ens dag og det er de mest delte norske nettsakene. Og det visste ikke vi, og det visste ikke det erlig. Og så deles de fra Facebook-kontoer, kundeservice, mange andre sånne typer navn, som ser i Office hvor de pumper ut disse, og fordi det heter kundeservice også, ja, og så liker du de det, og så etter hvert så får du bare et større og større volym, så hver eneste sak de pumper ut til deg, forgifte fiden med løgn. Det er det de gjør. Og du går på det. Du tror det er falige Afrika-webs. Livsfall i maneti, at nå kaster vi ut gamle folk for å gjøre, gjøre det til asylmottak, eh, og at vi behandler Roald på NAV eh, forferdelig, og at eh, den lille jenta blir tatt av barnevern for det hun får lite leke i. Og engasjementet er ekstremt. Så har du disse andre løgnfabrikker. Jeg har sett det også. Ingen Solheim, for eksempel, har ikke sluttet NRK fordi med hudpleieprodukter. Og, og Siv Jensen og Erna Solberg har forhåpentligvis ikke gått i detta. Bitcoin. De sprer sakene her. Løgnsaker på løgnsaker. Kristian Valen, Ida Volvik. De de driver heller ikke med Bitcoin. Og de spreres på samme måte. Og, og da har vi ikke kommet til disse. Hvor mange av har hørt om newsnur.com? Envanova? Her er det ingen som har hørt om. Dette ligger på 4. og 5. plass over de mest delte sakene, så delingsfrekvensen i Norge. Og dette er Viral nettsteder, de de driver med mer eller mindre klikkbare saker, vi kan ikke si at det er løgnfabrikker, for de klipper lime fra alt som går viralt inn og utland, alltid fra kattevideoer til stories som går viralt, og selvfølgelig ganske dodgy forskning. Det er det som kjennetegner veldig mye helse, mye alternativ helse, bygget på saker som ikke holder vann i det hele tatt, men det bryr seg det ikke om, for det er ikke redaktører, det er journalister, dette er rent marketing for å tjene penger på annonser, pumpes ut i fiden og deles langt med en VG Dagblad Aftenposten NRK, ordentlige nyheter, redaktørt syrte nyheter. Og jeg tenker at dette var et hei, dette var bare de to översta, og da har vi ikke begynt å snakke om alternativ medier. Øhm... Um, som også er interessante, eh, som har en ekstrem spredning på stort sett meningsinnhold, eh, samtidig som veldig få anerkjenner at de faktisk leser dem, eh, som vil si at det er en mismatch mellom, det er litt som i gamle dager med COH, det var ingen som ville vedkjenne at de kjøpte COH, men det var fortsatt det mest solgte ukebladet. Men det snur litt opp ned på mediebildet og på vår forståelse av hvilke kanaler som virkelig påvirker folks hverdag, Uh, og og som, uh, som på måte, uh, det å forstå det samfunnet vi lever i, da. Uh, og så har du disse troll og trollfabrikkene som jeg skal avslutte med som også er interessante, som fyller eh, med sånne historier. En av disse historiene er Robert Robertson fra gruppen Fedre, Fedrande Viktigst, for eksempel, som skrev en historie som gikk fantastisk viralt eh, på tampene av året om at han var på Power og så en familie i Somalia fikk utdelt eh, splitter nye iPhones for over 50 000 eller rundt 50 000 på rekvisisjon fra av. Finns Robert Rubertson. Han gjør jo ikke det. Men det er mange som er venn med ham på Facebook, for han har vært en aktør i disse grupperne lenge som folk, og, og, og opplever oppsiktsverken mye rart på innvandringsfronten. Og, og Adolf Hitli tilhører jo venstresiden, det vet jo alle nå. Eh, og Gro Hallen-Bundtland er skyldig i ødeleggelsen av Norge. Og disse pumpes ut en masse, fra ukjente kontor fra troll og så videre, og skaper et varmvittig engasjement. Øhm... Eh, og dette påvirker vår hverdag. Og nå snakket jeg bare om Tänkte Tenkte barn barna våre utsettes på, på YouTube, på Snapchat, på Instagram, og så videre. Da har jeg hørt om Momo, denne grusomme jega. Så kildeketikk, det er hva vi jobber med, og vi syns synes at det er utrolig kult å bli invitert hit til FIX. Jeg avslutter med denne. Dette handler jo om hvordan vi kan bli bedre, Så det er hvordan du finner svar er mye, mye viktigere enn hvilket svar du finner